Elena Udrea, anuncă alarmant, nu pot să ies din casă ce spune despre sarcini. Fosta blond de la Cotroceni, Elena Udrea, a făcut un anuncă alarmant direct din Costa Rica. Aceasta a dezvăluit în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce probleme are cu sarcina. Udrea este înzârcinat cu gemeni. Am problemele de ordin fizic. Nu pot să ies din casă, a dezvăluit Udrea, care a vorbit sublinierei despre problemele de sănătate ale Alinei Boca, fosta subliniere E Fadicot. Sublinierea i-a fugit în Costa Rica. Alinabica are alte probleme de senetate. Imediat ce pot, revin în car, a promis fostul ministru.